Перед початком сесійного засідання в урочистій обстановці міський голова привітав вчителів «Сміли», які зайняли призові місця на рівні обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року». «В понеділок відбулося підведення підсумків в області щодо всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Мені дуже приємно, що наші вчителі освітяни міста здобули перші місця, перше-третє місце і рекордна кількість вчителів, які в обласному рівні здобули перші третє місця, тому дозвольте від імені міської ради, від депутатського корпусу привітати наступних вчителів, вручити їм сертифікати і побажати тільки так тримати на благо нашої освіти, на благо нашої громади, так тримати. Дякую всім за роботу. У цьому році, зважаючи на обставини в країні, конкурс проводився дистанційно. Щоб презентувати себе та свої педагогічні досягнення і позмагатися за призові місця, потрібно було добре постаратися. Викладачі предметів захист вітчизни, основи здоров'я, фізичної культури та вчителі молодших класів гідно проявили себе та вкотре підтвердили високу планку освітньої галузі «Сміли». Загалом наші педагоги вибороли шість призових місць, а вчителька молодших класів школи номер 3 колегіуму Наталія Маценко стала переможницею Власного обласного етапу конкурсу та представлятиме Черкащину на всеукраїнському рівні. Цього цьому році відбувся спочатку відбірковий етап, де від Черкащини було зареєстровано 106 вчителів. Із них дуже приємно, що від Смілянської територіальної громади було зареєстровано 22 вчителя. З цих 22 вчителів далі відповідно до першого туру всеукраїнського конкурсу пройшло 12 вчителів, а з 12 ми маємо 6 переможців. Я хочу сказати, що, мабуть, вперше за багато останніх років ми маємо таку величезну кількість переможців на першому всеукраїнському етапі конкурсу «Вчитель року». Із цих шести одна, один вчитель – це Маценко Наталя Володимирівна, школа колегіум номер 3 яка буде представляти Черкащину, а також нашу Смілянську територіальну громаду на рівні України. Дякую всім освітянам, дякую всім вам за підтримку, тому що тільки разом нам дало. «Одалося здобути ось такі результати. Дякую ага. вам». Сміляни пишаються своїми вчителями, бажають їм натхнення, подальших перемог і нових звершень.